مرحبا بكم، اليوم ان شاء الله هنعمل كيكة الكالسيوم، هي مليئة بالكالسيوم، هي مناسبة للكيتو دايت ولمرضى السكر بدون أي نوع دقيق بدون زيوت، سهلة وسريعة جدا، يلا الوصف. كوب ونص سمسم هني يكون ميتين وخمسة وعشرين غرام، نطحن كل الكمية. مثل هيك لازم يكون. نضحها بمحضرة الطعام ، بيض حجم كبير عدد اربعة ، معلقة صغيرة بكربونات الصودا او صودا الخبز إسمها ، بديل السكر او التحلية الكمية والنوع حسب نظامكم الغذائي ، ماء دافئ نصف كوب مية وعشرة جرام ، بشر ليمونة الرمان يعني نبشرها بنعصرها، نعصر الليمونه بنضعها مع الخليط. معلقه كبيره كاكاو خام او اكثر او بدون حسب الذوق. اذا كان بدون كاكاو خام يجب تقليل الماء الى سولسكو بدل نصف، يعني 80 جرام بدل 110 جرام. خلط المكونات قليل حتى تنسجم، ممكن عدم استخدام محضره الطعام، يعني نعملها بمضرب يدوي نعملها، ممكن نستغنى عن محضره الطعام. ساضع جميع المكونات على الشاشه اذا كنتم بحاجه الى التقاط صوره للمكونات. متل لازم تكون يعني ممكن استخدام اي وعاء يدخل الفرن يعني يكون مناسب للفرن يتحمل حرارة اي وعاء ممكن نستخدم زجاج سيليكون اي شيء انا هستخدم هذا حدهنه قليل من الدهون على قالب انا وضعت زيت زيتون انتم حسب ذوقكم اوضعوا نشغل الفرن مسبقا من الاعلى والاسفل 170 درجه مئويه نضعها بالرف الاوسط لمده 30 دقيقه هذه هي المكونات بنفحص الكعكه باستخدام عود الاسنان بعد 30 دقيقه فحصها بعود الاسنان هيك 100% بنطفي النار وبنفتح باب الفرن وبنخلي الكيكه تبرد في داخل الفرن بنخليها تبرد هيك بعد ما بردت في داخل الفرن السعرات الحراريه لكل الكيكه 1650 سعرة حرارية ملاحظة يجب عليكم التأكد من هذه الوصفة تناسب نظامكم الغذائي او الوضع الصحي لا يوجد وصفة تناسب جميع الاشخاص شايفين كيف شكلها كتير هي روعة أنا لست طبيب مختص قد ارتكب خطأ يجب فحص المكونات لمعرفة اذا كانت تناسب حالتكم الصحية هي كتير روعة أتمنى تكتبوا لي رأيكم تحت بالتعليقات لأنه رأيكم كتير بهمني الناس الموجودة عندي على الصفحة على الفيسبوك أتمنى أنه يشتركوا بالقناة اليوتيوب اسم القناة شيف نائل منشان شان نصلكم كل جديد في أمان الله